11-річна Катерина Янюк безкоштовно отримує шкільне приладдя 3 роки поспіль. Дівчина розповіла, що їй потрібно для навчання цього року. Цьогоріч я хотіла б отримати рюкзак, тому що в мене рюкзак порвався. е б хотілося отримати якусь канцелярію. Ну і все, мені багато не потрібно. Директор тернопільського «Карітасу» отець Андрій Марчук розповідає, до благодійної акції «Шкільний портфелик» долучилися тернополяни та підприємці. «Має вона на меті, щоб забезпечити шкільним приладдям діток, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах і не мають спроможності повноцінно себе відчувати підготовленими до школи. Збиратимуть шкільні портфелі для учнів до 29 серпня, каже працівниця Карітасу Аліна Муц. У цьому році акція розрахована на 500, діт... на 500 дітей. Це дітки із проекту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», а також діти, учасники проекту «Діти», який реалізується в Карітасі за підтримки Карітасу Словаччини. Вже у цьому році у нас є зібрані і пенали, і ручки, зошити деякі портфелі, тому ну, акція, можна сказати, стартувала так вдало і люди небайдужі зголошуються, ми за це дуже вдячні. Акція «Шкільний портфель розрахована на діток з малозабезпечених, багатодітних, кризових родин, дітей, воїнів АТО». Благодійну акцію «Шкільний портфелик» у тернопільському карітасі організовують понад 20 років. За цей час майже 10 тисяч дітей з Тернопільщини безкоштовно отримали шкільне приладдя, каже Аліна Муц. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.